ایک بہن کے ساتھ نا بہت ناانصافی چل رہی ہے بہن اور دوسرے لفظوں میں لے لیں پھپھو ٹھیک ہے ہمارے جو ابا جان ہیں ان کی جو بہن ہے ان کے ساتھ نا بڑی ناانصافی چل رہی ہے اور یہ بڑا بھی عجیب سا کنسیپٹ ہمارے ذہنوں میں چلا ہوا ہے ہمارے بچوں کے درمیان کہ جہاں پر بھی دیکھو نا یہی بات ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں لڑائی کروائی ہے تو ہماری پھپھو نے کروائی ہے اللہ اکبر اور کیا کہتے ہیں کہ جناب ہم دنیا کی کسی بھی کونے میں چلے جائیں گے ہر قسم کی لڑکی سے ہم شادی کر لیں گے ہم نے پکو کی بیٹی سے شادی نہیں کرنی یہ یہ ایسے ہوتا ہے اور بچوں کے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں چل رہی ہیں یہ ہماری بہنوں ہے, یہ ہماری کپیوں کی وجہ سے گئے اور وہ بھائی بھی کتنا بدبخت ہوتے گئے جو پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا اپنی بہنوں سے ناراض بیٹھے گئے کوئی بول چال نہیں ہے غریب بہن ہے اس کو منھ لگانے والا نہیں ہے او بھائی یہ تو وہ بہن تھی ایک پرانے وقتوں کی بات ہے جب عورتیں روٹیاں لگایا کرتی تھیں تندوروں پہ تو مغرب کے وقت اشاع کے وقت جب بھی روٹیاں لگتی تھیں تو یہی بہنیں جو ہوتی تھیں اپنے بھائیوں کو اٹھاتی تھی اور باہر لے کر جاتی تھی ساری بہنیں جو ہے نا اکٹھی ہوتی تھیں اپنے اپنے بھائیوں کو اٹھا کر کھیلتی تھی ایسا ماحول ہوتا تھا یہ بزرگ ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ ایسے ہوتا تھا لیکن اب تو نہیں ہیں اب تو یہ تو رواج ہی ختم ہو گیا اس وقت کیا ہوتا تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کو لے کر نا باہر جاتی تھی اپنی سہلیوں کے پاس بہن نے اپنے بھائیوں کو لے کر اور بھائی چاہے کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہوتا بدصورت ہی کیوں نہ ہوتا تو اس کی تعریفیں کرتی تھی کہ میرا بھائی سب سے خوبصورت ہے میرے بھائی جیسا بھائی تو ہے ہی کوئی نہیں اور بڑی لڑائیاں چلتی تھیں کسی کے بھائی کا اگر رنگ کالا ہوتا تو اس کے نین و نقش پر بات کرتی تھی. کہ میرے بھائی کے نین و نقش تو دیکھو دنیا میں اس کے جیسا شہزادہ ہی کوئی نہیں اور جس کا رنگ خوبصورت ہوتا تو وہ کہتی کہ میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا چٹا ہے اس کے جیسا تو خوبصورت پوری دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں اور کتنا ہی خوبصورت لفظ تھا ہمشیرہ اور یہ ہماری بدبختی کہ یہ لفظ بھی ہم سے چھین لیا گیا ہمشیرہ کوئی بھی نہیں بلاتا بزرگ بلا لیتے ہوں گے لیکن نوجوانوں کے تو جناب اب زین میں تو یہ بات ہے ہی نہیں وہ تو پتنی عجیب سے لفظ بول رہے ہوتے ہیں ہم سے بھی نکل جاتے گئے لیکن وہ جو ایک ماحول تھا جو بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی تھی بھائی بہنوں کا کیا ہے وہ صدا تو ہمارے گھر میں نہیں رہیں گے نا انہوں نے تو ایک دن چلے جانا ہے جب تک گئے تب تک ان کی قدر تو کرو اور جب وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں اب یہ عید علی اللہ میں نے اس لیے یہ بات کی کیا کہ عید سے پہلے پہلے ہر بہن جو ہے نا دروازے کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ابھی میرا بھائی آئے گا مجھے عید دینے کے لیے اور ہم اتنا بدبخت ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کو پوچھتے ہی نہیں ہیں وہ اب تو حالت یہ ہو چکی ہے بھائی یہ اس موبائل نے اتنا بیڑا غرق کر دیا ہمارا کہ پہلے ہم اپنے رشتے داروں کو ملنے جایا کرتے تھے عید دینے ان کے گھروں میں جایا کرتے تھے سیلیوں کی پلیٹ پکڑی گھر پہنچ گئے تھے یہ ہماری طرف سے عید ہے گلے لگتے تھے ہیں ایک باتیں ہوتی تھیں بڑے ہستے تھے مسکراتے تھے اب کیا ہوتا ہے عید نماز پڑھی عید نماز پڑھنے کے بعد موبائل نکالا چھوٹا سا میں سے ٹائپ کیا جی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو عید مبارک ختم ہو گیا تھا یہ تو ہماری عیدیں رہ گئی ہیں اور اب میں آپ کو بتاؤں نا حضور پاک رہی صلاحات و سلام کے بارے میں جو درے یتیم تھے اکیلے نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے اور ایک آپ کی رضائی بہن ہے اور آپ نے ان کے ساتھ وہ محبت کر کے دکھائی اور ہمیں درس دیا کالو فیل ایسا کر کے دکھایا کہ تا قیامت آنے والے ہر بھائی کے لیے پیغام چھوڑا کہ اپنی بہنوں سے بڑا پیار کرنا وہ بڑے نازک دل کی ہوتی گئے وہ کچھ کہتی نہیں لیکن بھائی تو وہ اچھا جو اپنی بہنوں کی آنکھوں میں پستے جذبات پڑھ لے کہ میری بہن مجھ سے کیا چاہتی گئی اور ہم اپنی بہنوں سے ناراض بیٹھے گئے عید کا کوئی نہیں پتہ عید گزر گئی ہے تو بہنوں کی نظریں جو ہیں دروازہ تکتی رہی کہ ابھی میرا بھائی آئے گا ابھی میری عید لے کر آئے گا اور ہم اتنا بدبخت کہ ہم اپنی بہنوں کو عید بھی نہ دے سکتے ہم ان کو سوچ بھی نہ سکتے ہیں آج ہماری بہن اگر ہمارے گھر آ جائے تو ہم اتنا بدبخت ہو چکے ہیں اتنا ہم بد نصیب ہو چکے ہیں بھائی کہ جب ہماری بہن ہمارے گھر میں آئے جب وہ واپس جانے لگے تو ہم ऐसे او وہاں پر چنچی کھڑا ہوا ہے وہ پکڑ کے گھر چلے جانا ہے اللہ واک پر یہ تو ہماری حالت ہے اور اگر ہماری بیوی ہمیں کوئی حکم کر دے کوئی خواہش ظاہر کر دے رات کے بارہ بجے گاڑی بھی آ جاتی ہے اور دکانیں بھی کھل جاتی ہے یار وہ بہن جو ہمیں پال پوس کر اتنا بڑا کر گئی ماں کے جانے کے بعد ایک بہن ماں کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے ماں بن جاتی ہے ایک بہن اس کے ساتھ ہماری محبت کہاں گئی کہاں ہے وہ محبت اور کہاں ہے وہ تڑپنے والے دن جو اپنی بہنوں کی محبت میں تڑپا کرتے تھے وہ تو نہیں ہے ہمارے پاس اب عید آ گئی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آج کسی کے دن میں یہ بات جاگے کہ میں اپنی بہن سے صلاح بھی کروں گا اگر کوئی ناراض ہے تو, تو میں اس کو عید بھی دینے جاؤں گا لیکن پہلے تو ہمارے درمیان یہ تو ایسا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ یار ہماری بہنیں بھی بیٹھی گئیں جو ہمارا دروازہ تک رہی گئے اور یہ مشاہدات کی باتیں گے کہ جب ایک بھائی اپنی بہن کو عید دے کر آتا ہے چاہے وہ عید ایک سوٹی کیوں نہ ہو چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو اس بہن کا دل نہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور وہ خواہش کر رہی ہوتی ہے کہ میرے بھائی نے آج مجھے عید بھیجی ہے میرا بھائی میرے پاس آیا ہے اور وہ خواہش ظاہر کرتی ہے کہ پورے محلے کی عورتوں کو میں اکٹھا کروں اور ان کو کہوں دیکھو آج میرا بھائی مجھے عید دے کر گیا گیا اتنا خوش ہوتی ہے بہن اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بہن کی دعا جتنا اپنے بھائی کے حق میں قبول ہوتی ہے اتنا کسی اور کی دعا قبول نہیں ہوتی بہن کی دعا اور یہ مشاہدات ہیں کہ بہنیں جس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتی ہیں نا اور کسی کے لیے نہیں کرتی تو ہم اس دعا سے کیوں محروم گئے ہم اس محبت سے اس شفقت سے کیوں محروم گئے آج ہماری بہنیں ہماری راہ تک رہی گئیں اور ہم مست ہیں اپنی زندگی میں زندگی کٹ رہی گھر چل رہی گر کوئی نہ بہنوں کو نہیں پوچھ رہا ہم نے لیکن یار کیا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے کیا ہماری بہنیں بھی ہم سے کسی چیز کی ناانصافی کرتی تھی وہ تو اپنی جیب خالی کر کے پیسے ہمیں دے دیا کرتی تھی گھر میں کوئی نقصان ہم کرتے تھے ہماری بہن وہ الگزام اپنے سر پر لے لیتی تھی اور ہمیں کچھ نہ کہنے دیتی ہماری بہن تو ایسی ہوتی تھی کہ بھائی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمارے لیے پورے زمانے سے لڑ جاتی تھی اور آج کیا ماحول آیا کہ ہم نے بہنوں کو کچھ نہیں چھوڑ دیا نہ یار ایسے نہ بہنوں کے ساتھ محبت کرو ان کو عیدیں بھیجو تحائف بھیجو کم نہیں ہوتا بات بہنوں کو عید دینے سے اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا بھائی اگر کم ہوتا تو حضور پاک لے سلات وسلام اتنا بڑے بڑے تحائف اپنی بہن کو نہ دیتے وہ بھی رضائی بہن ہیں اور ہماری تو یہاں پر جناب ایک پیٹ سے پیدا ہوئے ہم بہن بھائی اور لڑائیاں جھگڑے اتنا بڑھ گئے ہیں جناب کہ منھ نہیں لگاتے زندگیاں گزر جاتی ہیں بہنوں کو کوئی منہ نہیں لگا رہا اور ہمارے بچوں کے درمیان اتنا نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں کہ بھائی باقی سب کچھ کر لینا ہے پکو کے گھر نہیں جانا اس سے بات نہیں کرنی اور ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں ہیں وہ بھی پکوں کی وجہ سے ہیں نا یار وہ ہماری بہنیں گے وہ ہم سے محبت کرتی ہیں ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے ان کے ساتھ محبت کرنے چاہیے آج ہر بندہ اپنے دل میں یہ نیت کر کے یہاں سے اٹھے کہ بھائی جتنا مجھ سے ہو سکا جتنا مجھ سے ہو سکا میں اپنی بہن کو عید دینے خود جاؤں گا اور اس سے دعائیں لے کر آؤں گا خود عید دینے جاؤں گا میں ہر بندہ یہ نیت کر کے یہاں سے اٹھے میں اپنی بہن کو عید خود اٹھوں گا ہر بندہ نیت کرے اور دیکھیے گا اس کے بعد کتنا ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے بہنوں کو کیا ہے وہ اگر ہم ان سے خوشی سے یہی کہتے ہیں کہ بہن اس دفعہ عید میں تجھے پہنچاؤں گا وہ خوش ہو جاتی ہے دو یا نہ دو وہ ایک غلط بات ہے لیکن بہن کو اتنا کہنے سے بھی وہ خوش ہو جاتی ہے کہ میرا بھائی میرا خیال رکھتا ہے مجھے پوچھتا گے لیکن ہم تو پوچھ ہی نہیں رہے ہم تو کچھ سوچ ہی نہیں رہے اور آخری بات ٹائم میرا ختم ہو گیا آج بس وہ دل سے باتیں نکل رہی تو میرے ٹائم کا نظر ہی نہیں پڑی ایک صاحب میرے پاس آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اسی مجموعے میں بیٹھا ہو تو وہ بات اپنے دل پر نہ لے جائے میں اس کی احانت نہیں کر رہا بلکہ میں سمجھا رہا ہوں کہ ایک بندہ مجھ سے سوال پوچھنے آیا کہ جناب یہ صدقہ جو ہے کیا میں اپنی بہن کو دے سکتا ہوں صدقہ کیا میں اپنی بہن کو دے سکتا ہوں اگر آپ کی بہن مستحق ہے تو آپ اس کو دے سکتے گئے کیونکہ سب سے پہلا جو حق ہے وہ اپنے رشتہ داروں کا ہے لیکن میں یار آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صدقہ ہوتا کیا ہے صدقہ زکوٰۃ ہمارے مال کی میل کچیل ہوتی ہے تو کیا بھائی ہم یہ رہ گئے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کو اب صدقہ زکات دیں گے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہمارے لیے کہ ہم اپنی بہنوں کو صدقہ اور زکات دینے کے لیے مسئلے پوچھنے آ رکھیں گے ہم اپنی بہن کو صدقہ دے سکتے ہیں یا زکوٰ دے سکتے ہیں وہ بھائی صدقہ زکوٰۃ دینے کے بعد جو مال پاک ہوا ہے وہ دو نا اپنی بہن کو این وہ اپنی بہنوں کو دو نا فطرانہ دینا ہے تو آپ کسی غریب کو دو اپنی بہن کو فطرانہ دیتے ہو یار اتنا ہم یار رہ گئے اب اتنا ہمارے ضمیر مردہ ہو گئے کہ اب ہم اپنی بہنوں کو اپنے بھائیوں کو جو ہمارے قریبی گئے خون کا رشتہ ہے جن کے ساتھ ان کو ہم اپنی محل کو چہل دینے لگے اپنے روزے قبول کروانے کے لیے ہم ان کو فطرانہ دینے لگے کہ یہ ہمارا رشتہ رہ گیا اپنی بہنوں کے ساتھ نہ فطرانہ غریبوں کو دو اگر اپنی بہن کو دینا ہے تو مال جو پاک ہوا ہے وہ اپنی بہنوں کو دو صدقہ زکا نہ دو اپنی بہنوں کو بھائی کہ قدر کرو کا خیال کرو اس سے محبت کرو ہر بھائی اس عید پر اپنی بہن کو عید دینے جائے اور دعائیں لے کر آئے خالی کائنات جو بھی یہاں پر بیان ہوا ہم سب کو عمل کے توفیقہ دعا فرمائے